teadus ütleb meile, et see õhk, mida ma praegu hingan siin, puhas, värske, ja see rohelus, need hästi orgaanilised kujud ja see linnulaul, mida ma kuulen praegu, need kõik mõjuvad ajule väga positiivselt. Rahustavad, nad on inimese loomulik keskkond. Võiks öelda, et looduses käimine on alati väga positiivne kogemus. Aga kui me vaatame keskkonnateadust, siis see ütleb, et see õhk, mida ma hingan, siin on järjest rohkem ja rohkem kasvvone kaase. Nende puude taga tegelikult on järjest rohkem ja rohkem reostust. Ja see linnulaul, mida ma kuulen, selle kõrval järjest rohkem kuulen ma ka täieliku vaikust. Ja pärast järjest rohkem inimestele, kui nad lähevad loodusesse, tekib lisaks positiivsele tujule ka negatiivne ärevus, mure, äng, lause lein. Ja kui selline tunne peaks tekkima, siis mina soovitan, et mitte selle tunde eest ära joosta, vaid sellega tööd teha, sest kui me saame aru, mis seisus loodus meil on, siis me saame jõuda ka päris lahendusteni. Ja parim koht, kus sellist tööd ise endaga teha, on muidugi jälle looduses, sest siin on kõige toetavam keskkond selle jaoks.